Доброго дня, з вами компанія Макош. Я агроном Микола. Сьогодні з моїм колегою Тарасом Олександровичем проведемо відбір монолітів. Головною цілью даної операції є визначити кількість життєздатних рослин, а також фазу розвитку. І згідно отриманих даних, робити коригування, норм внесення і форм азотних добрив. Рекомендовано робити відбір одного зразка на 25 гектарів. Але при значних площах посіву Важно відібрати хоча б один зразок в межах населеного пункту. І в випадку, якщо рельєф не рівномірний, з пагорбами, долинами, рекомендовано відібрати в нижній точці поля зразок і в межах середньої конфігурації, де поле більш однорідне. І не забуваємо, що відбір проводимо щонайменше 100-150 метрів від лісосмуг та будівель. Для цього ми запаслись відповідним інвентарем. Це у нас в першу чергу ящик, куди ми будемо відбирати моноліт сокира, лопата, етикетки, якими ми підпишемо даний зразок, ніж. І для надійності відбору лом. Ящик у нас в розмірі 40х60 см і висоту 12 см. Використовувати можна будь-який: чи з пластику, чи з дерева. Головне щоб був розмір не менше 30х30 30 см і висотою також не менше 12 см. Розмір пояснюється, щоб мати змогу відібрати 30-50 рослин. Чим більше, тим менша похибка, відповідно до стовірніші дані. А висота, щоб зберегти і не пошкодити як можна більше кореневої системи. Оптимально буде 15 см. Відмічаємо ділянку. Найпростішим методом це ввести контур ящика і по даній розмітки проводити виробку його. Сьогодні з погодою нам більш повезло, бо сніг розтанув. За наявності снігу необхідно було б використовувати будь-яку щітку, як практика показує те, що є під рукою, тобто автомобільну. Вирубавши контур моноліта на достатню глибину, підкопуємо його лопатою та підлаштовуємо його розмір під наш ящик. Тріщини і краї підсипаємо землею, щоб при розмерзанні не було розривів кореневої системи і він у нас не розплився незрозуміло форму. Також додатково відберемо ще зразки для проведення експрес-методу, який десь змогу швидше отримати результати і в подальшому порівняємо їх з основним відбором монолітів. Далі Відмічаємо етакеткою дату і номер поля, де вказуємо його площу та е, сорт пшениці. В подальшому розміщуємо ноліт в приміщенні середньою температурою 5-10 градусів на 2-3 дні для його розмерзання. Після цього переносимо його в освітлене приміщення температурою 18 12 градусів. На восьмій день проведемо попередній огляд, а на 14-15 зробимо облік рослин. Дякуємо за увагу! Результати даного відбору переглянемо в наступних випусках.